Привіт всім. Мене звати Олексій Антоненко, ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Радий вас вітати на своєму каналі. Буквально вчора повернувся з сонячного Єгипту. І це відео буде, це тема цього відео буде, які покупки я оттуда привіз. Ну що ж, почнемо. Ну насамперед, Єгипет славиться своїми східними солодощами. і тому от я Купив такі фініки з оріжками, дуже класні, дуже вкусні, смачні. І ціна приємлема, така пачечка всього-навсього 2 долари. Е, для прикладу в деяких туристичних таких магазинах там вона буде сягати 3-4 долари і так далі. Е, була така можливість приобрести за зниженою ціною. Тому я взяв 5 пачек, ось о 4 значить. Одну вже подарував, так що залишилося 4 в мене було 5. О, друга позиція нашого сьогоднішнього огляду єгипетських товарів – це єгипетський кофе. Адже і єгипетська, і турецька кава славиться насамперед своїм насиченим ароматом, е смаковими якостями і є дуже-дуже-дуже крутою. От, взяв таку заварну каву по ціні 8 доларів за пачку. Ось тут 500 грам. М -м, друзі, просто мега-мега круто. Дві пачки взяв. Ось от, така от кава. Всі ми, хоті, бути, бути, всі ми хотіли бути здоровими, да, залишатися здоровими. А в період оцих дій пандемії, цих вірусів і так далі, це є... Дуже-дуже важливим. Е, а Єгипет, до речі, славиться своїми ліками. Тому що за різними, за різними даними, за різною інформацією у Єгипті за підробку ліків е, грозить від тюремного сроку, е, великого сроку. Навіть до смертної карти. А тому, враховуючи всі події, я добрав дещо ліків. Ну, насамперед, хотілося б звернути увагу на такий от сіропчик от кашля, від простуди Тантум Верде. Але ж зверніть увагу, друзі, Тантум Верде, але ж єгипетського виробництва. Тобто це 100% оригінал і є дуже-дуже крутою, крутою штукою. Е, що ми тут бачимо? Бачимо така пляшечка. Зеленою рідиною, да? так, і ємкістю 125 мл, правильно, мл хотів сказати, мл 125, да? так, і дуже класна штука. Друга позиція, на що б я хотів звернути вашу увагу, це отакий от спрейчик, е, називається BBC. При болях в горлі, різних недомаганнях, як сказати, першині в горлі, він дуже класно допомагає. Ось так от він виглядає, бачите, тоже єгипетського виробництва. Що ми тут бачимо, такий от спрейчик. Така йде штучка, щоб розпилювати це все діло, пшикати в горло. Дуже класно допомагає при болях в горлі. Третя позиція, знов таки, при ОРВ, простудах, різноманітних, грипі, болях в горлі, нежиті, температурі, це ось така крута штука, називається 1-2-3, або 1-2-3, це єгипетське ноу-хау. У нас оно не продается, ну точнее как продается, наши люди привозят оттуда, продают втридорога. Вартость такой, такой чудо штуки в Египте всего навсього колеблется от 1 до 1,5 доларів. Ну обычно 1 доллар. Упаковка включает 20 таблеток. Вот. Проблема в том, ну как проблема? Не зовсім хороша новини в тому, що е, офіційна Україна з недавнього часу заборонила ввоз таких ліків на територію України. Тому що тут в составі якісь, там, знайшли якесь віщество, котре заборонено в Україні. Да. Але ж, друзі, що я вам скажу. Якщо вам повезе, ви привезете. І штука дійсно дуже класна. При простуді, грипі, всіх оцих оці, е, явищах дуже круто допомагає. 100% оригінал. 1, 2, 3. Ну така штука. До речі, як я казав, там вона вартує 1 15 долара, а у нас і, через інтернет-магазини люди ті, що займаються, ті, що привозять, продають її десь по скільки ж я дивився, по 5 доларів, по 7 навіть. От, уявіть собі. Третє, що щоб я хотів би зупинити увагу, такі е, вітаміни для очей. Називаються окугард. Бачите, так? Да? Тоже єгипетського виробництва. Ось. Е, в аптеці з фармацевтом я поспілкувався. Кажу, дайте круті вітаміни для очей, для, для зору. От вони мені порекомендували отакі такі от вітаміни. Так, Сустав включає комплекс вітамінів, селен, цинк, гінка білоба, і так далі. Ось от така от штука. Окугарден називається. Наступне, на чому би я хотів зосередити увагу, на да, каплі для носа. От, до речі, це заказ, це замовлення, привіз для своїх знайомих замовляли, називається НАСОСТОП. Вони бувають двох видів для дітей. От педіатрик, бачите, написано НАСОСТОП. Така коробочка. От. І такі самі, але ж для дорослих, адюльт. Вот. вот. такая упаковочка, вартує э, ціна такої упаковки 2 долари в аптеках. Бачимо вот тут така от пляшечка. Видно, да? Інструкція все як полагається. Вот. Вартість таких каплей одної коробочки 2 долари. Ну тут так само, бачите? Наступна позиція, наступне лікарство, котре я хотів би вам продемонструвати, називається Каламіл. Знову таки, це єгипетський ноу-хау, дуже крута штука, сюди в состав входить цинк, ну і багато різних, багато різних як сказати, інгредієнтів, не інгредієнтів складових. Для чого воно, власне, використовується? При ожогах, сонячних опіках, різноманітних поздразненнях на шкірі так далі. Дуже-дуже класна штука, така от Мазила, кстаті. Я... Чого я, власне, його купив? На сонці дуже сильно обгорів, будемо казати так, живіт, грудь. І навіть до такої ступені, що... Больно було притронутися. навіть футболка, коли касалася там, чи, чи пальцем, отак от касався, ужасна боль виникала. Ну пішов в аптеку, кажу так і так, а сонячних ковпіків, що у вас є, порекомендуйте. От мені сказали, от така от класна штука, вартує оцей тюбик 2,5 долара, а велика упаковка була, коштувала 5 доларів. І, друзі, знаєте, наскільки воно намазався, кстати, намазався, прийшов. Е це було, коротше на ранок просинаюся, нічого не болить, нічого не йде, сонячний ожог я маю на увазі все, все чудово, все м'якенько воно так діє, така класна, тобто, Ось така от штука, я навіть зараз жалкую, що не купив велику упаковочку, велику пляшечку, да, цього каламіла, тому що навіть круче, ніж всякі пантеноли, там, пантестіни і тому подібні наші ліки діють Отопіків. от, Каламіл. Наступна позиція, на якій би я хотів зупинитися, це, власне, єгипетська зубна паста, от славиться Єгипет своїми пастами зубними, е, виглядає вона отак, дві упаковки є, велика така місвак, називається, паста на рослинній основі, основною складовою, якою є рослина місвак, от, і маленька така упаковка, друга позиція, от, Вартість великої зазвичай сягає 1 долар. От, це що, маленькою? 50 центів. Тобто, дві на долар. От так от. Але ж не всюди. Взагалі, з цінами в Єгипті дуже цікаво. Зазвичай там прийнято торгуватися, як і всюди в країнах Азії. Да? Але ж якщо ціни фіксовані, тобто вказані на упаковки, на товарі, там особа не поторгуєшся і вам прийдеться купляти за вказаною ціною. До речі, по цінах. Як я казав, взагалі вартує вона один долар, але ж, наприклад, Супермаркеті проти готеля. До речі, нагадаю, ми жили в готелі Allen View Resort 5. Зірок. Е -е, да, в магазині буквально напроти входу така паста коштувала 2 долари. Ну в чому прикол? А по сусідству буквально в наступному магазині, в наступній аптеці, в наступному ну, приміщенні да, через стінку буквально така паста коштувала долар. Отакі ціни, друзі, розумієте? Хто скільки хоче, той стільки і круто, як так кажуть. Це по пасті. До речі, дуже рекомендую. Всі дуже полюбляють цю пасту. Отаке вона офігенна, дуже класна штука. Тому якщо будете в Єгипті, обов'язково собі купіть. Да. Для себя на подарок, вот такая на вещь, все вам будут очень благодарны. Как же ж без сходных парфюмов? Да? Тобто, будучи в Каире, там, видуя одну из парфюмерных лавок, відвідування, которое входит в программу экскурсии. Да? Купил себе такую туалетную воду, очень классную, вот ну, она запакована. Значить, називається Рамзес-2, дуже класний аромат і без спиртової основи, саме на алійних ефірних оціх оліях, будемо казати так. Ось таке на штука. Вартість її 15 доларів. Вот. Добре, друзі, наче, наче все розказав, показав свої покупочки, поділився з вами, що я придбав. Чому тут, спитаєте, немає сувенірів, да? До речі, оця Арафатка, на котрій лежать ці всі товари, також була придбана в Єгипті, але ще наступна, я кажу, за попередню поїздку не цей раз, а тоді, от два роки назад, як ми їздили, тоді я купляв на сафарі в пустелю. Вот. Е, чому, ви спитаєте, немає тут сувенірів, там різноманітних магнітиків, папірусів, статуеток і так далі, да? Ну, насамперед, я не ставив собі за мету придбати ці сувеніри, це по-перше. По-друге, чемодан у мене досить дуже невеликий був, от, щоб це все пихнуть і по вагових, нормативах чи категоріях в аеропорту, щоб пропустили, там є ліміти обмежені, тобто не більше 20 кг має бути е, вага валізи, отак. Хоча особливо на, на це ніхто звер... уваги там не звертав, на відміну від наших в да. а, вот. Тому, е, і плюс е, на купити цих сувенірів, вони будуть стояти, пилитися, то есть е, краще, все-таки краще, як на мій погляд, вкладати в товари або для здоров'я, або солодощі якісь куплять, якісь делікатеси, щось, ну, щось з такого плану. От. А сувеніри? Ну сувенір, може, якось наступного разу ще щось куплю, в принципі, тоді ж папірусів в мене вже декілька є, ну, би, магнітики теж. Ну, от так от. Добре, друзі, на цьому я буду закінчувати наш сьогоднішній огляд товарів з Єгипту, котрі я купив з цієї поїздки. Якщо вам відео сподобалось, поставте йому, звісно, великий жирний лайк. Лайкосики, лайкосики, ставим, друзі, ставим, друзі, лайкосики. да. З вами був я, Олексій Антоненко. Всім дякую за перегляд. О, сонця вам, здоров'я, теплоти, багатства, всіх благ. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписались. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, пока-пока!